بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله وصلني مقطع فيديو عن اتهام لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها بالفاحشة والعياذ بالله هناك فئة من الناس تركوا القرآن وتركوا المنطق وتركوا العلم واتبعوا روايات أصلا ليس لها أي أساس للصحة أنا أحببت في هذه العجالة أن أطرح سؤالاً على كل من يعتقد أن أزواج النبي أو بعض أزواج النبي ارتكبوا الفاحشة والعياذ بالله أو مارسوا أي عمل سيء لا يرضى الله سبحانه وتعالى أول شيء أحبتي في الله أنا أريد أن أسأل هذا الشخص وغيره من يصدقه طبعاً أو من يتبعه أسأله سؤالاً واحداً هم المؤمنين عائشة عندما ارتكبت شيئا سيئا أو عملا فاحشا كما تدعون هل كان النبي يعلم أو لا يعلم هذا سؤال رقم واحد سؤال رقم اثنين هل كان الله يعلم أو لا يعلم طيب لدينا هنا أربعة احتمالات أيها الأحبة إما أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم هذا الأمر أو يعلمه من اما انه علم به وسكت او كان لا يعلم. الاحتمال الثاني الثالث ان الله لا يعلم او ان الله يعلم، يعني لدينا اربعه احتمالات، يعني انا احب ان استخدم هنا لغه المنطق لاننا اذا اتبعنا الروايات لن نصل الى شيء لان معظم الروايات مزوره. سنتبع المنطق يعني انا لدي مجموعة كبيرة من الروايات التاريخية يجب ان اخضعها للمنطق العلمي لكي ابني ايماني على العلم على اليقين على المنطق طيب هل كان النبي لا يعلم بان احدى زوجاتي دخلت في طريق الفاحشة والعياذ بالله اذا قلنا ذلك فإن هذا اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام واتهام لله سبحانه وتعالى الذي كان ينبئه بأشياء أقل من ذلك وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير يعني كان هناك أحاديث تتم بين النبي وأزواجه وأحاديث بين زوجات النبي مجرد أحاديث كان الله يخبره فيها طيب قضية خطيرة مثل هذه الله لا يخبره إذا من المستحيل أن النبي لم يكن يعلم بناء على هذا التحليل طيب إذا قلنا أن النبي كان يعلم ولكنه سكت فهذه كارثة كبرى النبي لا يمكن أن أن يرضى بالفاحشة لغيره أي يرضاها في أهله إذا كلا الاحتمالين مستبعدان تماما يعني مستحيل مستحيل أن تقع أم المؤمنين في الفاحشة إلا إذا كان النبي جاهلا لا يعلم أو كان النبي يعلم وسكت وكلاهما كارثة إذن هذا الاحتمال مستبعد طيب هل الله يعلم أو لا يعلم إذا قلنا إن الله لا يعلم فهذه كارثة <تصفيق> هذا اتهام لله بعدم العلم والجهل والعياذ وهذا كفر يعني أنت خرجت عن الإسلام عندما تقول إن الله لا يعلم طيب الله يعلم نعم الله يعلم طيب لماذا سماها ام المؤمنين نحن نعلم في قصه سيدنا لوط وسيدنا نوح عليه السلام عندما ضرب الله مثلا قال كانت امراه لوط وامراه نوح كانت تحت عبدين من عبادين الصالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل الدخول النار مع الداخلين اذا من يرتكب جريمه الكفر او الفاحشه او غير ذلك آه الله يخبر عنه الله يخبر عن هذا الامر لان هذا نبي يعني شخصيه عامه كما نقول بلغه اليوم يعني هذا نبي هذا النبي الكريم آه يعني اي قضيه تمسه هي قضيه عامه فلا لا يمكن للقرآن أن يسكت عن قضية مثل هذه يجب أن يتحدث عنها طيب أم المؤمنين ترتكب الفاحشة والعياذ بالله ثم يقول الله في حقها وأزواجه أمهاتهم يسميها أما للمؤمنين يا أخي والله يعني عيب عيب على من يدعي هذا الادعاء وعيب على من يشجعه ويقتنع بكلامي أنت لا تتهم زوجة النبي أنت تتهم الله سبحانه وتعالى لذلك أخي الحبيب أنا بخاصة أصحاب المذاهب التي قامت على الروايات فقط نصيحتي استخدموا العقل والمنطق ولا تتبع الروايات لأن هذه الروايات كتبت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بمئات السنين ليس لدينا نص اليوم تاريخي يعود إلى زمن النبي أو ما بعده بمئة سنة إلا القرآن كلها كتبت بعد مئة سنة أو مئتي سنة أو أكثر حتى لذلك لا تسلم مصيرك لروايات غير منطقية يستخدم العقد فقط يعني منطقيا هذا النبي الكريم اذا فعلا احدى زوجاتي ارتكبت عمل محرم وعمل كبير عند الله عظيم عند الله ثم الله يسميها اما للمؤمنين انت تتهم الله بالجهل وعدم العلم وكان الله لا يعلم لذلك احبتي في الله نسال الله سبحانه وتعالى ان يعني يجعلنا نحسن الظن بالمؤمنين يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم بعض الظن اسم البعض يعني ممكن 1% يكون اثم فامرك ان تجتنب 99% تجتنبه تماما لكي لا تقع في مثل هذه المحظورات نسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته